Co to znamená být padouchem v roce 2023? Používat kámen. Používat kámen. Jako třeba v kámenušce a papír. Myslel jste se snad, že říkám něco jiného?